Доброго здоров'я, пане Олександр. Дякую. Ваш чат для мене в армії як віддушена. <сум> і питання. Будинок дерев'яний. Чи можна зробити витяжки з кімнат і санузлів сантехнічної трубою 100 мм аж наверх через дах? Дякую. Ні, Василь. Не можна. Хлопці і дівчата. Не має значення, з чого ви побудували будинок. Принцип природної вентиляції, він єдиний для всіх по любій технології. Просто одна технологія допомагає формувати мікроклімат в будинку, інша технологія не допомагає. Дерев'яний будинок так допомагає, тому що дерево – це гігроскопічний матеріал, е обладає теплоємкістю, ну, невеликою, але все ж таки обладає. Ось. Але неважливо, що стіни. принцип формування однаковий е мы якщо ми подивимось, то приточні клапана обов'язково на вікнах це припливна вентиляція. Мов, можуть бути клапана під підвіконням, над вікном. вот от у мене стоять мікроклапана, в Інстаграмі я публікував навіть, як я монтував. или ви не побачите. Тут біля віконця зліво трикутно і я там показував як я туди врізав мікроклапан тобто припливна на вентиляцію вона отут і ще один мікроклапан на мансардному вікні так ось мікроклапана вони повинні працювати в період опалення тобто з 15 жовтня вони починають працювати Допід. і вимикаються коли вимикається опалення все це згідно ДБНу Якщо ви втулите в канали во всі свої приміщення, так. так, рух повітря буде швидше, дихати, ви будете рідше підходити до вікна, але ви задовбаєтесь опалювати цей будинок. Тому що це тепло, яке буде влітати в цю кімнату, воно буде в цю трубу просто вилітати взимку. Откриваємо з вами ДБН по вентиляції. Він там зараз змінився, але в старому була е, така формулювання: Природня вентиляція з періодичним провітрюванням тобто відкриваєте віконця і провітрюєте. Припливна вентиляція через мікроклапана її завдання потрошку додавати чистого повітря для того, щоб ви не бігли до вікна кожні півгодини. Але все ж таки навіть ДБН говорить про те, що кімнату треба провітрювати, відкривати вікно, розумієте, і провітрювати. Ось, що касається природної вентиляції, ну, це велике питання. На старому каналі в мене був вебінар, де я розповідав про це, і, мен, і мене дуже-дуже тишить, що е, через 10 років, коли я прийшов на будівельну виставку в тому році, е, позапрошлому році, вибачте, два роки тому, е, молода дівчина стої, е, презентувала примусову вентиляцію, але вона відповідала на питання по природній вентиляції на 100%. Вірно і це було дуже чудово <ріст> сподіваюсь що мій труд там теж був тому що коли я про це розповідав люди робили отакі очі тому що вони ніколи цього не чули хоча це написано в дебеїні тому не плутайте не потрібно по поводу перерізу взагалі-то січення каналу воно, воно розраховується і воно буде і немає вентиляції з санвузла, немає. Це вентиляція всього поверху, всього вашого будинку. Тому повітря заходить через мікроклапана в кімнату. Виходить через решітки В ваших дверях Або під двері Ви залишаєте щілину 15-20 мм Плюс маленькі решітки Ось повітря проходить в коридор Через коридор потрапляє в санвузел Тому якщо ви подивитесь двері для санвузла Ви побачите там великі решітки Тому що повітря з кімнати Після коридору потрапляє в санвузел І вже санвузла Через цей канал викидається на вулицю повітря е, я його назвав сірим насищається CO2 в кімнаті насищається вологою і запахами в санвузлі на кухні в гардеробній і потім тільки викидається на вулицю зрозуміло тому в коридорах ніхто радіатори не ставить туди вже потрапляє повітря. Тобто, частина тепла, котру ви нагріли в кімнати, вона обогріває ваші коридори, ваші технічні приміщення. І на вулицю ви викидаєте більш вологі, більш вонюче повітря. Зрозуміло? Все ж таки, по природній вентиляції велике питання, треба окремий вебінар. Щоб відповісти по осіченню, треба подивитися на площу вашого будинку, і і розрахувати але зазвичай я скажу вам так що сотка труба не проходить там навіть труба 150 мм трошечки трошечки не дотягує до мінімального параметру тому все ж таки краще в санвузлах ставити 160 мм діаметр вентиляційну трубу або формувати стандартний вентиляційний канал 140 на 140 це гляний ось по кухні кухня там може бути кухня кухня гостюва в кухні повинно бути два канали один для плити, для витяжки це 130 мм канал і для самого приміщення зазвичай там 140 х 270 ось. але якщо маленький будиночок ну може бути 140 на 140 тобто там це вже розраховується і третій канал обов'язковий це в газовий котельний, або коли у вас є твердопалівний прибор опалення. Камін, піч теж обов'язково повинен бути канал природньої вентиляції, це безпека вашої родини. Тому, от, коли дивіться на план, розраховується необхідне січення і дивиться, проходите чи не проходите. Зрозуміло? Ну, мінімальне счення 160 мм менше там по розрахункам не проходить просто недостатньо буде працювати Ну зазвичай буде працювати но згідно нормативів недостатньо